Av og til Tom så får jeg en del varsler på datamaskinen min som jeg liksom lurer på, dette kan da rett og slett ikke stemme. Er det noe som svindlere kan utnytte? Ja, dessverre så er det sånn at dette også er en bra teknikk da, sett fra svindlerne synvinkel. Det å kunne gi varsler om at noe er galt med maskinen din, at det krever en handling for å rette det opp. De fleste får en av de psykologiske triksene rettet mot sig som gjør at man får veldig behov for å prøve å løse dette problemet, og man blir også veldig redd for at noe er galt. Og så er det en siste dimensjon på dette som gjør at når noen forteller deg at noe er galt med maskinen din, og du egentlig ikke visste det selv, så stoler man umiddelbart veldig mye på de som har klart å funnet ut at noe er galt. Og man vet ikke hvordan man skal løse det selv, og derfor så stoler man også veldig mye på løsningen disse personene gir oss. Så veldig ofte så kommer det varsler om at maskinen har virus, for eksempel. Det kan komme når man surfer rundt på forskjellige nettsider, det kan komme pop-up-meldinger på maskinen, som da ikke stemmer, men disse advarslene ønsker å få deg til å en handling. I andre tilfeller så kan det være mer analoge løsninger, der noen ringer deg og forteller at du har et problem. For eksempel det som er ganske kjent gjennom Microsoft-svindlerne, de ringer og forteller at du har et problem med maskinen din. De får deg til å sjekke ting på maskinen, og får dette opp i informasjonen og sier ja, dette stemmer, du har dette problemet. Og da umiddelbart så tenker man, jøss, yes, har jeg et problem? De som ringer klarte å finne ut at jeg hadde et problem, og man får lyst til å vite hva løsningen er av de, får man vet du kan engang at man hadde problemet. Du nevnte at de ønsker å få oss til å gjøre handlinger, men vad kan konsekvensene bli da hvis vi følger de instruksjonene og vi blir vett om å gjøre? Ja, det finnes jo flere forskjellige ting de ønsker at vi skal gjøre. Ehm, ofte så kan det være att de ønsker å få oss til å laste ned et verktøy som ska fikse problemet, ehm, og dette verktøy kan det da i sig selv være virus, så altså en advarsel om virus som du faktiskt ikke har, kan få deg til å laste ned et verktøy som er virus. I andre tilfeller så ønsker du å få deg til å betale for tjenester som skal løse problemet, tjenester du egentlig ikke behov for. kanske du skal ringe et dyrt nummer for å få løsningen på problemet. Kanske du ska abonnere på en tjeneste som skal klare å fikse det, eller abonnere på ett program som skal klare å fikse det. En siste ting som du ofte ønsker få deg til å gjøre, er å gjøre på din egen maskin. Og for eksempel kan du de få deg til å gjøre og det kan ha store konsekvenser hvis noen klarer å lure dig til å gjøre endringer på maskinen min. Som dere ser et eksempel på her, så har man tilsynelatende fått en e-post fra sin internettleverandør, som forteller oss at de skal gjøre endringer på vårt oppsett. My psykologi ligger inne i denne e-posten her, som gjør at de sier at de ønsker å få det til få bedre tjenester, og de beklager ulempene, noe som gjør at mange ikke tror at dette er en svindel. Men det er denne liste med punkter vi skal gjøre som er det kritiske her. For hvis vi gjør disse endringene, så kan få ta kontroll over maskinen vår. Og detta er jo det samme eksempelet jeg viste i den andre delen av denne videoserien som handler om fysiske enheter og tilgang till fysiske enheter. Men nå er det ikke lenger noen som er inne og gjør endringene for oss, vi gjør faktisk endringene selv. Som andre ord, hacker vi vår egen maskin? Eller vi kan se på det på en annen måte, altså vi gjør den jobben et virus eller ville gjort. Og dessverre så er jo ikke maskinen lagd for å stoppe oss som brukere. Vi får lov til å gjøre hva vi vil, vi brukerne. Så når vi gjør disse fremgangsmåtene her, så gjør vi jobben for hackerne, slik at de kommer inn i maskinen vår. Og konsekvensene kan som sagt være at de kan ta over kontrollen på maskinen, finne ut hva vi gjør og bedriver på maskinen, tilpasse nettsider, og så videre.